כל ספרי הפיזיקה אתם תמצאו שתאוצת הכובד הגרויטציה בקרובת מלכדור הארץ היא 9.81 מטר, תבקשנייה ברידויה. זה עורך מקורט. בסרטון הזה אני רוצה לחשב את הערך של תאוצת הגרויטציה, כשאני אשתמש בחוק הגרויטציה של מיוטון. אני אומר שכוח המשיכה בין שני גופים, אנחנו מדברים על הערך המוחלט של כוח המשיכה בין שני גופים, שווה לקבוע אוניברסלי של גרוביטציה כפול המסה של אחד הגופים המסה m1 כפול המסה של הגוף השני רק גם הרחק בנוכזת המסה של הגופים בריבוע לאחר נתת זיה המסה של הגופים בריבוע ישתמש בחוק הגרוביטציה של ניוטון כדי לחשב את עוצמת הכוח על פני כדור הארץ יש לי כאן את G, יש לי את המסה של כדור הארץ יש לי גם את רדיוס כדור הארץ ולמען החישוב הזה נניח שהמרחק בין הגוף על פני כדור הארץ המרחק בינלא עלίν� мерכז הארץ הוא כדור הארץ זה ייתן לנו את גודל הכוח אם לחשב את גודל התאוצה, זה מה שזה בעצם, לא כתבתי את זה כווקטור, אז זה רק הגודל של התאוצה. אילו רציתי את ווקטור התאוצה, הייתי צריך לציין שכיוונו כלפי מטה, כלפי מרחץ כדור הארץ, אם כזה. אם רוצים לדעת את התוצאה, יש לזכור קורח, שווה למסה כפול התוצאה, אם רוצים לקבל את התוצאה, צריך להחלק את שני אגפים במסה. כוח חלקי מסה שווה תוצאה. או, אם לוקחים את גודל הכוח ומחלקים אותו במסה, מקבלים את גודל התאוצה. זה סקלאר. זה גודל סקלארי. אם רוצים לקבל את תאוצת הכובד, בואו נחלק את שני אגפים במסה של כדור הארץ, זה גודל כוח הגרוויטציה אל פני כדור הארץ, זה כאן, במקרה של כדור הארץ, אחת המסות היא של כדור הארץ. זאת היא המסה הזאת. אם רוצים את הגרביטציה על פני כדור הארץ, יש לחלק את שני אגפים במסה של הגוף המועץ. במקרה שלנו, זאת המסה השנייה. המסה של הגוף העומדה על כדור הארץ. וחלק שני אגפים במסה הזאת. זה ייתן גודל התאוצה של המסה הזאת, הודות לגרביטציה. זה שווה לגודל תאוצת הכובד. זה מפשט לנו את הביטוי, נכון, ששני ה M שתיים אלה מצטמצמים. רק אנחנו יודעים שתוצרת הקובד שמשתמשים בחוק הגרביטציה של ניוטון, וabitועה זה קנה, זה כفوיה גרביטציה או לא מי? כفوיה המסה של קדוש הארץ, חלקי המרחק בין קזז המסה של הגוף, לVEN, ל המסה של קדוש הארץ. אני נניח שהגוף הוא ממש על הקרקע. מרקד המסה שלו הוא על הקרקע. אז בעצם הרדיוס של כדור הארץ בריבור. לפעמים חנים את זה שדה הגרביטציה על פני כדור הארץ. כי מחפילים הכפילים במסה, מקבלים את כוח המשיכה על המסה הזאת. אחרי כל זה, ניקח את המחשבון, כדי לחשב מהו הרח הזה. לאחר מכן נשלוט על הערך הנתון בספרי הלימוד, ונראה... אם יש איזשהו הבדל, בנוסף, נראה איך התאוצה משתנה שמתרחקים מפני כדור הארץ, ובמיוחד אם מגיעים לגובה בה נמצאת ספינת החלל הבינלאומי. זהו גובה של בערך 400 קילומטר. בואו נחשב את הגודש תאוצת הקובד על ידי שימוש בחוק הגרביטציה העולמי. אני מוציא את המחשבו. אנחנו יודעים שג שבע שש 6.6738 כפול אسر מחזקת מינוס אחד אسر אני מחפילה זה במסע של כדור הארץ, כאן. המסע היא כפול 10 בחזקת 24, ומחלק את זה בווידיוס של כדור הארץ. זה בקילומטרים. החלל להשתמש באותן יחידות באופן עקבי. 6,371 קילומטר הם 6 371. אלף מטר, צריך להפפיל באלף, ניתן לכתוב זה כ-6.371 כפול עשר וחזקת שש וזה בריבוע רדיוס כדור הארץ, המרחק במרכז המסע של כדור הארץ ובמרכז המסע של גוף היושב עד פני כדור הארץ התוצאה היא של שתי ספרות עשרוניות. 9.82, קצת יותר גבוה ממה שנתון בסופריה דמות, זה 9.82 מטח רכי שנייה בריברו. מה קורה כאן? למה יש עבדה בנחתשב לפי חוק הקרוויטציה בימי לבין הערך הממוצע שנמדד על פני כדור הארץ? ההבדל נובע מהעובדה שכדור הארץ אינו כדור בעל צפיפות אחידה, כפי שמניח הוא קריץ וראביטציה העולמית. הוא פחוס, ולא בגלל כדור מושלם, ולבטח שצפיפותו אינה אחידה. בשכבות שנות של כדור הארץ הצפיפות שונה, יש סוגים שונים של אינטראקציות. בנוסף לכך, כשמודדים כוח הכובד, יש השפעה מסוימת של כוח אילוי באוויר. זאת השפעה מאוד זניחה, אני יודע אם זה יכול לגרום להבטלים כאלה, אך ישנון השפעות קטנות אחרות. כדור הארץ אינו כדור, ספיפותו אינה אחידה, זה מה שגורב לרוב האבטל. דרך אגב, מעניין מהי תאוצת של 400 קילומטרים מעל פני כדור הארץ. איך מחשבים זה? הקבוע G הוא אותו דבר, מסת כדור הארץ היא אותו הדבר, אך המרחק הוא שונה, כי מרכז המסה של הגוף, בין אם זאת ספינת החלל או מישהו שיישב בה, הוא 400 קילומטרים. אני אצייר 400, 400 6371 צריך לא toffer 200 קילומטרים זה זה 64211 אחד קילומיקר כמו 600 2111 אלף מטרים שזה 6 נקודה 771 אחד כפול 10 6.371 נקודות שלושה וארבעה כפול אסוב חמש קדש שש נוסיף ארבעה מט זה שלושה מט עכשיו זה שבעה מה אנו מקבלים שמונה מטר חלקי שני אבר יבוא בספינת החלל היא שמונה מטר חלקי שנייה אפשר לוודא את היחידות הקבוע G זה מטר בשלישית חלקי קילוגרם כפול שנייה בריבוע. רחפילים את זה במסה של כדור הארץ, שהיא בקילוגרם. הקילוגרם מצטמצם. ואז מחלקים ב-M בריבוע, נשארנו עם M חלקי שנייה בריבוע. היחידות הם בסדר. יש משהו שכדאי להבין כזאת תפיסה, שבויה נפוצה. עשינו סרטון שלם בנושא הזה, כשדיברנו על חוק שנמצאים כשנמצאים במסלול סביב כדור הארץ, קיימת גרוויטציה. סיבה שזה נראה כאילו שאין גרוויטציה, לתחנת החלל היא שעינה כל כך מהר, ולמרות שהיא בנפילה חופשית, בגלל המהירות הגדולה היא את כדור הארץ. בסרטון הבן חשב מהי המהירות שבה היא צריכה לענוע כדי לשמור על מסלולה, ולא לצלול לעבר כדור הארץ בהשפעת תאוצת הגרוויטציה הצנטפיקלית בכיוון המרכז.